وَيَوْمَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وانكون Oh. Uh -huh. ين <متحدث> ويوم وقت Wy وَكُلُّ نُنْ What the? ترى الجبال تحسبها جامدته at All oh. Long. لفضيله الدكتور فكبت وجوههم في النار game وأملت أن أكون وأن وقل الله وقت <تصفيق> سيريك اياته